בסרטון הזה נדבר קצת על הכליה. זאת תמונה גדולה של הכליה, ואנחנו ננסה להסביר איך הכליה פועלת. אפשר לומר אה, ברמה התפקודית הקטנה ביותר שלה, שזה הנפרון. אם כן, אנחנו בקיליה בכליה ובנפרון. אה, אתם אולי כבר יודעים קצת על הכליה, יש לנו שתיים כאלה. הקליות הנחים מפורסמות בתור העבר שמפיק או, או מאפשר לנו להפריש פסולת. אה, נרשום את זה, להפריש פסולת, אבל יחד עם זה גם עוזרות לנו אה, לשמר את הרמה הנכונה של נוזלים ומלחים או שיש לנו ועל לחץ הדם שלנו. כלומר, הן שמרות על מאזן המים שלנו והן גם מייצרות הורמונים ודברים אחרים, אבל אה, לא נרחיב על זה כרגע. נתמקד פשוט בשני הדברים הללו. ננסה להבין את הפעילות של הקליאה באופן כללי. אה, לרובנו יש שתי כליות, הן די קרובות לגב שלנו, משני צידי עמוד השדרה, מאחורי הכבד, והנה אה, גרסה מוגדלת של הכליה. אם אתם צופים בזה במסך מלא, אז הכליה שלכם קטנה מזאת שבתמונה, אה, אבל פרסנו אותה כדי שנוכל לראות מה קורה בתוכה, פשוט כדי להבין את החלקים השונים כאן, כי זה יהיה די משמעותי כשנתחיל לדבר על היחידות התפקודיות, או הנפרונים, בתוך הכליה. האזור הזה כאן מימין, מפה ועד לפה, זה נקרא... קליפת ה-קיליא רינאלי קורטקס. בכל פעם שנדברים על משהו שקשורה קיליא, תירו משהו רינאלי, הקבנהי בEtzem לא קיליא. אז אינן כאן هي קליפת ה החלק החיצוני בדיו כאן, ואזור זה כאן הוא מודולה של ה המילה מודולה ב-מה המילה אמצע באנגלית middle. Uh, אתם יכולים לחשוב על זה בתור האמצע של הכליה, חוץ מלהבין את המילים הללו, אנחנו הולכים לראות איך הם בפועל ממלאים תפקיד מאוד חשוב, בסינון או של הפסולת. זה מאפשר לנו לא לאבד ולהפריש יותר מדי מים כשאנחנו מנסים לסנן את הדם שלנו. אמרנו קודם, ואולי כבר שמעתם פעם מהרצאות אחרות או מימורים אחרים, שהיחידה התפקודית של הכליה היא הנפרון, והסיבה שהיא נקראת, אה, תפקודית פרנקשנל יונט. Uh, זה בילל ש, שזו הרמה ששני הדברים הללו מתרחשים בה, שני התפקודים העיקריים של הכליה, הפרשת הפסולת ושמירה על רמת המים במערכת הדם שלנו. אז רק כדי לקבל מושג כללי איך הנפון מותאם בציור הזה של הכליה, הציור נלקח מוויקיפדיה, והאומן ניסה לצייר uh, כמה נפונים כאן. אז הנפון יראה משהו... כזה בערך והוא יורד עמוק עמוק לתוך המדולה ואז אה, עולה חזרה אל תוך הקורטקס ואז הוא מרוקן אל תעלות אה, מאספות ובסופו של דבר נוצא להגיע לצינור השופחה בדיוק כאן והסתיים בשלפוחית השתן שממן נוחה אחר כך להפריש אותו ברגע המתאים לפי אמור, כאן תוכל לדמיין את האורך של הנפרון. כאן הוא מתחיל, ואז הוא יורד שוב למטה, כך שנפרונים רבים מסודרים בצורה הזאת, אבל ממש אה, דקיקים מאוד. הצינורית, או יותר נכון, הצינוריות הללו הן סופר של מיליון נפרונים. אה, אפשר לומר שהנפרונים הם מיקרוסקופיים, אה, לפחות האורך שלהם, כשהם יורדים למטה, אפשר לראות את המרחק, ועדיין אפשר המונים מהם, בתוך uh, בתוך כלייה אחת, כי הם uh, מאוד דקים. עכשיו, בואו ננסה להבין איך הנפרון מסנן את הדם, ובעצם מבטיח שלא יפרשו יותר מדי uh, מים או דברים טובים אחרים הנמצאים בדם uh, אל השתן שלנו. אז בואו נצייר כאן נפרון. נתחיל uh, ככה. בואו נתחיל בזרם הדם. אז אדם מגיע באורק, אפשר לומר שזה אה, נים אורקי, אז אדם מגיע כך, אה, זה למעשה נקרא אה, האורק האיפרנטי, המזין. אה, אתם לא יכולים לדעת את השמות, אבל אתם עשויים להתקל בהם מתישהו. אה, אז אדם נכנס ואז הוא למקום מפוטל הזה, וזה מסתובב סביב ככה, זה הגלומרולוס, גלומרולוס, ואז הוא עומד לעזוב דרך האורקיק האפארנטי, כלומר מוציא. אפארנטי פשוט אומר מהמרכז, ואפארנטי זה פשוט, אפארנטי זה מתרחק מהמרכז, ואנחנו נדבר על זה יותר בעתיד, אבל זה מעניין שאנחנו עדיין מדברים על אורק בשלב הזה. זה עדיין דם מחומצן. בדרך כלל שיש לנו מערכת נימין כמו זו, שבגלומרולוס כאן, אז אה, מדברים על מערכת ורידית. אבל כאן אנחנו עדיין במערכת אורקית, וזה בטח בגלל שבמערכת האורקית יש לחץ דם גבוה יותר, ומה שאנחנו צריכים לעשות כאן זה לשחוט החוץ הנוזל, ודברים שמעומסים בו אל מחוץ לדם ואל תוך הגלומרולוס. כאן, כך שהגלומרולוס הזה הוא מאוד מכורר, הוא מוקף בתאים אחרים. זה סוג של חתך רוחב כזה, כן? אז זה מוקף ככה על ידי המבנה הזה, כאן. אני אשל זה ברור. ואלו הם תאים, כך שאתם יכולים, אתם יכולים לדמיין שכולם כאן מסביב זה תאים, וכמובן שהנימים עצמם גם הם בנויים מתאים שמרפדים אותם כך שיש לנו גם כאן תאים, לכן כשמציירים קווים מייצגים בעצם המון תאים קטנטנים. כאשר אדם נכנס פנימה בלחץ מאוד גבוה, זכרו שכאן הכל מאוד מכורר, התאים האלה לקרן הם נקראים פודוציטים, והם יותר ברעניים לגבי מה שמסתנן החוץ מהאדם. בעצם כחמישית מהנוזל שנכנס מגיע בסוף אל שכאן, שם באומן. טוב, בעצם כל הדבר הזה נקרא קופסית באומן. זה גופיף קדורי שבו יש פתח שדרכו יכולה צינורית להתפתל מסביב, והחלל הזה שכאן הוא חלל באומן. זה החלל הזה שבתוך קופסית באומן, ובכל המבנה יש לנו תאים. נקווה שזה אכן ברור שכל המבנים הללו עשויים מתאים, כך יש לנו בסופו של דבר אה, תסנין בתוך זה. תסנין זה פשוט מה שנסחת החוצה, אי אפשר עדיין לקרוא לזה שתן, כי יש עוד הרבה שלבים שצריכים להתרחש לפני שזה יזכה לשם. שתן. אז כרגע נקרא לזה רק תסנין, ובעצם הנוזל שנסחת החוצה, שזה בערך אמרנו חמישית מהנוזל, ודברים שהם מתמוססים בו בקלות, כמו יונים קטנים, נטרן, ואולי גם מולקולות קטנות כמו גלוקוז, ואולי גם כמה חומצות, חומצות אמינו, יש, יש פה, יש של דברים פה, אבל זה בערך הרעיון הכללי. דברים שלא מסתננים פה, כמו כדוריות דם אדומות או מולקולות גדולות יותר, כמו חלבונים גדולים, הם לא יעברו סינון וישארו בדם. המולקולות שעברות כאן סינון הן בעיקר המיקרומולקולות שמעוות חלק מהתסנין שמופיע בחלל באומן. אז, מה נשאר לנפרון לעשות עכשיו? קופסית באומן מהווה את ראשיתו של הנפרון, ורק כדי לקבל מושג כללי על הכליה שלנו, בואו נאמר שאנחנו ליד אורק קטן. אז זות קופסית באומן כאן, זה נראה בערך ככה, וכל הנפרון מתפתל, הוא ככה, הוא יורד עמוק אל תוך המדולה, ואז חוזר החזרה, ואז לבסוף, הוא מרוקן את התסנינה לצינור המאסף, נדבר על זה אחר כך. אז מה שתיארתי כאן זה גרסה מוגדלת של החלק הזה שכאן. עכשיו נביט על הכל בהגדלה מוקטנת, כדי שלא ניצא מהמסגרת, אז נראה מבט מרוחק יותר. היה אורק שנכנס, הוא נדחק לתוך הגלומרולה, רוב אדם יוצא איתו, אבל חמישית מכמותו מסתננת לתוך קופסת באומן. הנה כאן, זוהי קופסת באומן, קצת הקטענו את התמונה. הנה כאן יש לנו את התסנין, אולי נצבע אותו בצהוב. Um, התסנין יוצא בנקודה הזאת, לפעמים הוא נקרא uh, התסנין של הגלומרולי, כי הוא סונן בגלומרולי, אבל הוא גם סונן על ידי תאי הפודוציטים, שנמצאים בתוך קפסולת uh, באומן. עכשיו התסנין מוכן לעבור בשלב הזה לדעבור, ל הצינורית המקורבת, מציאותה כמו משהו כזה. כמובן שזה לא בירק בדיו קצה במציאות, אבל אנחנו כבר שנוותה מוסאג כלשהו. הנה כאן כלומר זה ניכان הצינורית ה proximity말ית, כלומר מקורבת. זה ניסיון משם נורה מצחצח, אבל proximity말ית זה פשוט קרוב, מקורב, בלי אזיז. כלומר הצינורית המקורבת, כי היא צינורית קטנה שקרובה לא לомерולוס. לחן ניקראת ככה יש לה שני חלקים לכל המבנה קוראים לפעמים הצינוריטה מקורבת למה כי היא מפוטלת לחן ישורה כן בפיטול אז הוא לא במציאות אבל כמובן במציאות היא קלאט ממדית במציאות יש חלק מפוטל וגם חלק ישר בסופו של הבצפה של הצינוריטה המקורבת. המקורבת זה החלק וזה החלק הישר לא צריך יותר מדי לדייק. החשיבות היא ייחודית של חלק הזה מהנפרון, ויש לזכור כי אנחנו עכשיו בנקודה של הנפרון ממש כאן. עכשיו הוא להתחיל לספוג מחדש חלק מהתסנין, שחשוב לנו לא לאבד. אנחנו רוצים אה, לשמור את הגלוקוז. זהו חומר שהרווחנו בקושי. אכלנו אותו כי הוא טוב לאנרגיה. אנחנו לא בהכרח רוצים לאבד, הרבה נטרן. ראינו בסרטונים אחרים שהוא וטוב שימצא בסביבה. אז כמובן שאנחנו לא רוצים לאבד גם חומצות אמינו. גם היום חשובות לבניית חלבונים ודברים נוספים. כל אלו חומרים שאנחנו לא רוצים לאבד, לכן אנחנו מתחילים לספוג אותם בחזרה. יש סרטון שלם שנעשה על איך זה קורה, אבל שימו לב שזו היא פעולה אקטיבית, היותו אנחנו משמשים ב-ATP. אז הנה קצת בשביל סיכום. ה-ATP משמש לשאוב החוץ הנתרן, וזה למעשה גורם להביא את הדברים האחרים. זה מה שקורה על קצה המזלג. טוב, אז אנחנו סופגים. תארו לכם מה הולך, ישנם תאים שעכשיו מרפדים את הצינורית המקורבת, בעצם יש להם קצת דברים שבולטים החוצה, יהיה סרטון שלם על זה, כי זה באמת מעניין. טוב, אז יש כאן בחוץ תאים, מהסד השני של התאים ישנה מארחת אורקית, או בעצם זו מארחת נימים אורקית. נניח שיש כאן מארחת נימים, והיא מאוד קרובה לתאים שמרפדים את הצינורית המקורבת, הנוזל נדחף באופן פעיל, במיוחד הנתרן, וגם כל היתר, משתמשים באנרגיה כדי להישאב חזרה אה, באופן סלקטיבי אל הדם, אה, ואולי גם קצת מים. אז אנחנו שואבים חזרה נתרן, קצת אה, גלוקוז, ונתחיל גם לשאוב בחזרה גם קצת מים, כי אנחנו לא רוצים לאבד את כל, ה, את כל המים האלה. לא כל המים שהיו בתסנין המקורי היו מופרשים עם השטן, היו מופסידים ליטרים רבים של מים כל יום, אה, וזה בהחלט דבר שאינו רצוי. זו היה בעיה העיקרית. לכן מתחיל תהליך הספיגה מחדש. עכשיו אנחנו מגיעים לטבעת הנלה. זה אחד החלקים הכי מעניינים בנפרון. אנחנו מדברים על טבעת הנלה, והיא יורדת כלפי מטה, ואז עולה שוב. את רוב אורך הנפרון מהווה טבעת הנלה. טוב, אם נחזור שוב אל הדיאגרמה שכאן, ואם אנחנו מדברים על טבעת הנלה, הכוונה لكل לכל הדבר הזה כאן, ותראו משהו מעניין כאן. היא את הגבול בין הקורטקס, שהוא החלק הצבוע בחום בהיר, והמדולה של הכליה, שהיא החלק האדום כתום, וזה נעשה בגלל סיבה מצוינת. נצייר את זה כאן. נניח שזה הקו המפריד. הנה, כאן זהו הקורטקסט, וזה כאן זו המדולה. הנקודה העיקרית היא, טוב, יש בעצם שתי נקודות בקשר ללולעת אחת היא לעשות את המדולה של הכליה מלוחה. זה נעשה על ידי פעולת שאיבה של מלח החוצה. המלח נשאב אה, החוצה באופן פעיל. זה קורה בחלק העולה של לולעת הנלה. היא שואבת החוצה מלחים נטרן ואשלגן, חלור, או אפשר לומר חלורין, יונים של חלורין, אה, שאיבה אה, פעילה זו של הוצאת המלאכים, היא נעשית כאן כדי לגרום למדולה כולה להיות אה, מלוכה. אם נחשב זה במונחים של אוסמוזיס, אז אפשר להגיד שהיא תהפוך להיות היפרטונית. נכון? יהיה יותר מומס כאן מאשר בתסנין ההווה הדרך צינוריות. כדי לעשות את זה נשתמש ב-ATP, כלומר נחשב. כל הפעולה הזאת דורשת ATP בשביל סינון פעיל כנגד מפל הריכוזים, וכל זה מלוח, וזה מלוח בגלל הסיבה. זה לא כדי להחזיר את המלאכים האלה מהתסנין, למרות שזה חלק מהסיבה, אבל על ידי זה שאנחנו ממליכים, החלק העולה נעשה חדיר רק למלאכים האלה וליונים האלה. הוא חדיר למים. רק החלק היורד של אולאת הן אלה למים. זה המנגנון. אז מה יקרה? בואו נחשוב. אם כל זה מלוח, כי חלק העולה פעיל בשאיבת המלך החוצה, מה יקרה למים כשהם יורדים לאורך הלולאה? ובכן זו סביבה, סביבה היפרטונית כאן. אז המים באופן טבעי נסו להשוות את הריכוזים. נכון? לנו סרטון שלם על זה. זה לא קורה על, ידי, אה, זה לא קורה על נס. זה פיזיקה. והמים אכן יעשו זה כי זו סביבה היפרטונית. היא יותר מלוכה והיא רק למים, לכן המים יעזבו עכשיו את בחלק היורד של לולעת הנלה. זהו החלק העיקרי של הספיגה החוזרת של המים. מדוע לא מנצלים כאן ATP כדי לשאוב את המים? חשבו הרבה על זה. התשובה לכך היא שמסתבר שאין דרך כלל לעשות זה. מערכות פיולוגיות אינן מוצלחות בשימוש ב-ATP כדי לשאוב החוצה יונים, אבל ומינן יכולות לשאוב החוצה מים באופן פעיל. קשה לחלבונים לפעול על מים, לכן הפתרון הוא להמליך כאן על ידי שאיבה של יונים, ואז המים, כאשר זה חדי רק למים, המים באופן טבעי יזרמו החוצה. לכן זהו מנגנון שקיים כדי להרוויח בחזרה הרבה מים שהסתננו החוצה כאן. הסיבה לכך שהיא כל כך ארוכה היא כדי לתת זמן למים להיות מופחשים החוצה, ולכן יורדת יורדת ע לתוך החלק המלוח הזה. עכשיו, כשאנחנו עוזבים את לולת ה-NLA, אז כמעט סיימנו עם הנפרון. אז ישנו עוד צינור מפוטל, אתם כמעט יכולים לנחש את של הצינור המפוטל הזה. אם זה היה הצינור המפוטל המקורב, אז זה יהיה המרוחק. בעצם כדי לעשות את הציור נכון, בוא נראה, הוא עובר קרוב מאוד לקופסית באומן, אז נצייר אותו בצבע אחר. הצינור המפוטל המרוחק, עובר קרוב מאוד לקופסית באומן, ושוב פעם, ציירנו את כולו מפוטל בשני מימדים, אבל בעצם הוא מתפתל כמובן בשלושה. הוא לא כזה ארוך, אלא שאנחנו צריכים להגיע הנה, אנחנו רוצים להגיע לנקודה הזאת כאן, זה נקרא דיסטלי, דיסטל בלועזית מרחק, כמו דיסטנס, הוא מפוטל והוא צינור, אז זהו צינור המפוטל, המרוחק, שהם הגיוניים. מה שקורה כאן זה שיש ספיגה חוזרת נוספת של יותר סידן ויותר ספיגה חוזרת של נטרן. אנחנו סופגים חזרה דברים שלא רצינו לאבד כבר בתחילה. יש הרבה דברים שיכולנו לדבר עליהם בקשר למה שנספג חזרה, וזה רק ככה תזכיר. אנחנו גם סופגים חזרה קצת מים. בסוף, ממש כאן, התסנין שלנו כולו מעובד. הרבה מים הוצאו ממנו, הוא יותר מרוכז, ספגנו בחזרה הרבה מלאכים ואלקטרוליטים שאנחנו צריכים, ספגנו חזרה גלוקוז וחומצות אמינו, כל מה שאנחנו זקוקים לו לקחנו בחזרה, ספגנו בחזרה. לכן השארית היא בעיקר פסולת ומים שאנחנו לא צריכים יותר, והם נשפחים אל צינורות מאספים. אפשר לחשוב על זה כמו על uh, צינור מאסף של פסולת של הקליאה, שאליו מתנגזים המוני נפרונים כדי להתרוקן אליו. כל מה שכו לא צרכים. של נפרון אחר, וזה כאן צינור איסוף, שהוא צינור שאוסף את כל של הנפרונים. Uh, מעניין שהצינור המאסף חוזר שוב אל המדולה, הוא חוזר אל המדולה, אל החלק המלוח. על החלק המאסף, אולי הצינור המאסף, uh, ואוסף את כל התסנינים מנפרונים שונים. בגלל שהוא חוזר דרך חלק הסופר מלוח שבמדולה, יש לנו הורמון שנקרא הורמון, אה, הורמון נגד השתנה, והוא מכתיב עד כמה יהיה חדיר הצינור המאסף. אם הוא מאוד חדיר, הוא מאפשר להפריש יותר מים כאשר אנחנו מגיעים למדולה, בגלל שזה מאוד מלוח, המים יופרשו אם זה חדיר. כאשר אנחנו עושים זאת, מה שזה עושה הוא גורן לתסנין, ועכשיו כבר אפשר לקרוא לו אה, שתן. הוא גרענו להיות אפילו יותר מרוכז, כך שנפסיד פחות מים, והוא ממשיך לאסוף ולאסוף ולאסוף עד שאנחנו מגיעים לכאן. כן, אנחנו מגיעים לחלק הזה אה, פה, ואז הוא עוזב הכליה, הוא השתן, של פוחית השתן. טוב, נקווה שמצאתם את זה מועיל. מה זה המים באופן פעיל, ובעצם זה החלק מגניב